Kaikille on aika hienoa, että vihreät kokousta joita tarjota olympiastadioon. että se on varmaan suurta, niin mä otan, viedä. Mä tiedän, että en ole teistä kaikille suinkaan tuttu, joten lyhyesti mutta taustasta. Eli tosiaan Sofia Virta, nyt toisen kauden kansanedustaja, on hieno sanoa, että toisen kauden. Se ei ole itsestään selvää tiedetään minkälainen vaalitulos valitettavasti saatiin. Ja, ja tiedän, että kaikki ollaan tehty tosi paljon töitä, mutta silti se ei jokaisen riittänyt siihen jatkopaikkaa Ja arvostaa sitä suuresti, että sen luottamuksen sai. Mä Taustakoulutukselta kasvustieteiden maisteri, myöhemmin luopettajaksi opettajaksi, uusperhaneuajaksi ja käynyt psykoterapia psykoterapiakoulutuksen, mutta 16-vuotiaana aloittanut työt, joten mä oon ehtinyt aika paljon tehdä myös työkentällä duunia ennen kuin mä nousin eduskuntaan, että mä opinut opinnot tehnyt siinä ohessa. 2016 mä lähdin vihreisiin ja se syy miksi mä silloin valitsin vihreät oli se, että mä halusin olla sellaisessa puolueessa, joka haluaa rakentaa Suomea, joka olisi kaikille turvallisempi, riippumatta mistään henkilökohtaisista ominaisuuksista. Mä halusin olla joukkueessa, joka ei tingi ympäristö-, luonto-, ilmastokysymyksistä. Sellaisessa puolueessa, jolla on uudistavia näkemyksiä talouteen, joka ottaa erilaisia rohkeitakin linjoja mut pohjaan ja tutkituu tietoja. Sen takia mä valitsin juuri tämän puolueen. On kyselty muuallekin, mutta mä ajattelin, että tämä on se mun joukkue. Ja miksi mä nyt sitten hain puheenjohtajaksi? on se, että mä oon aidosti olen aika huolissani sit tilanteessa, missä me nyt ollaan. Ei sen takia, etteikö meillä olisi upeita vihreitä toimijoita. En sen takia, etteikö meidän linjat tai meidän sisällöt olisi tärkeitä. Ne on nyt tärkeästi kuin niinku koskaan, niinku Saarat on hyvinkuvassa. Mut mä oon huolissani siitä, että jollei me onnistuta kasvamaan, niin me ei saada sitä valtaa, mitä me tarvitaan, jotta me viedään sitä maailmaa siihen suuntaan, mitä me vihreät ollaan tultu tekemään mitä me halutaan tehdä. Ja se, mitä mä ajattelen, että mitä mulla olisi annettavaa, on se, että mä oon nyt ollut seitsemän vuotta puolueessa. Mä oon tehnyt viidet vaalit, aloittanut aivan nollasta, mutta joka kerta nostanut huomattavasti kannatusta ja myös sitten joukkoa ympärillä, koska tää on joukkueen laji. Ja se, mikä on se tärkeä viesti, mitä mä oon kuullut, on se, että Eli sofia, mä en ole ennen äänestänyt vihreitä tai mä en ole pitkään aikaan äänestänyt vihreitä, ja nyt mä äänestän. Ja sitä me tarvitaan, meidän pitää vahvistaa se meidän ydinjoukko, meidän pitää puhua juuri niin paljon ilmastosta ympäristöstä, ja ympäristöstä ja luonnosta ehkä enemmänkin kuin tähän mennessä. Mutta meidän pitää omistaa myös muut politiikasektorit. Ja mä ajattelin, että se kertoo siitä, että kun mä oon kiertänyt todella paljon käyttää varsinais-Suomessa ja tiesin, että jo helpot vaalit. Ja Tiesin, että hartiavoimin töitä, soittelin ja läpi, istuin ambulanssissa 13 tuntia niiden työvuorossa tai poliisiyövuorossa ja, ja tapasin ja tapasin ihmisiä. Menin sinne maatiloille, Varsinais-Suomen perälle, jotta me kuullaan, mitä ihmiset puhuu. Niin se viesti oli se, että tosi moni itse asiassa sanoo, että mä ajattelen samalla tavalla kuin te. Mutta sit tapahtuu jotain, miksi he ei kuitenkaan luota meihin niissä arkisissa kysymyksissä. Ja mä ajattelen, että se on ihan niin kuin inhimillistä. Vaikka ilmasto, ympäristö ja luonto olisi ihmiselle todella, todella tärkeät arvot. Niin jos olet se yksinhuoltaja vanhempi, kuin vaikka itse olen, ja mulla olisi katona sairas lapsi, niin minä mietin, kuka pitää huolta musta ja mun lapsesta. Jos mä olen se aloitteleva yrittäjä, joka taistelee sitä byrokratiakoneistoa vastaan, niin minä mietin, että kuka ymmärtää, minkälaista on tässä maassa yrittää. No jos mä olen sitten se ikääntyvä ihminen tai mun läheinen on ikääntyvä ihminen, niin kyllä mä mietin, että mistä me riittää niitä hoitaa ja turvaamaan sitä inhimillistä arvokasta vanhuutta esimerkiksi. Ja se ei tarkoita, ettei ilmastoympäristöä luonta olisi tärkeää. Me näitä ihmisiä meidän pitää onnistua puuttelemaan nykyistä, vahvemmin nykyistä paremmin, saada heidän luottamus, koska silloin me kasvetaan. Ja meillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Meillä on huipputyyppejä, me tiedetään, kun me hyödynnettää sitä moniäänisyyttä. Tämä on joukkueen laji. Minä en yksin puheenjohtajana pysty tätä nostamaan, mutta se tehdään yhdessä, tehdään puolueen kanssa, tehdään kentän kanssa, tehdään kansanedustajien kanssa, vapaaehtoisten kanssa, ek ryhmän johdon kanssa. Mutta mä haluan, että meillä on joukkue, jossa jokainen voi kokea olevansa joukkueen jäsen. Mä en halua, että meillä on joukkue, minkä sisällä on joukkueita, enkä mä tilanne, että missä kukaan joutuu kokemaan, että ei ole oikeanlainen vihreä. Mä olen itse joutunut kokemaan väliin ja se on aika surullista. Mä kuulen sitä myös muilta, koska vihreyttä on todella monenlaista ja sitä pitää olla. Mä haluan, että me mennään ovien ulkopuolelle ottaa ihmisiä vastaan. Ei niin, että pitää jotenkin ansaita se, että voi olla meidän porukassa. Ja ehkä sen takia mä toivon, että voisin saada luottamuksen tähän tehtävään. Mä tiedän, että se ei ole helppo tehtävä. Mun elämä ei myöskään aina ollut hirveä helppo ja aina on noustu eteenpäin. Ja ja mä ajattelen, että se joukkoja on se sana, mitä me tarvitaan enemmän kuin koskaan. Se, että jokainen meidän vapaaehtoinen voi kokea, että hänellä on merkityksellinen meidän rooli ja hänen kuullaan ihan siellä eduskuntatasolla asti. Meillä on kaikki mahdollisuudet ja meidän maali pitää olla se, että me ollaan olla kymmenen vuoden päästä. Se ei tule helpolle, mutta se on täysin mahdollista. Ja toivoa, että me lähdetään tekemään sitä yhdestä tästä hetkestä eteenpäin. Kiitos.